تو so को آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے گائز so کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانا ہے آپ لوگ کو سب کچھ ٹریننگ گراؤنڈ پہ سکھاؤں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹریننگ گراؤنڈ پہ آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو جو بھی بتانے والا ہوں اس کو فالو کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بالکل لگے گا آپ لوگوں کے موبائل سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ آپ لوگوں نے سب सबसे so, so, सब पहले आप سینسیوٹی کو بالکل ہی اوپی کرنی ہے بالکل ہی سافٹ رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے رکھنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میرا جو ایم ہے یہ بالکل ہی میں نے نیچے رکھا ہے تو میں جب بھی ٹریک کروں گا تو ڈائریکٹلی ٹریک کروں گا تو ڈائریکٹلی ٹریک کرنے کی وجہ سے اب میرا بالکل ہی اوپے ون ٹائپ لگے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ جب بھی موومنٹ کرو گے تو موومینٹ کے ساتھ بالکل ہی زیادہ رہے گا جب بھی میں موومنٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مومنٹ کے بعد لیکن اس سے پہلے لوگوں نے ٹریننگ بھی کرنی ہے اس ٹریک کو یوز کر کے ایک یہاں پر ٹریننگ کرنی ہے ٹریننگ گراؤنڈ پہ نہیں جانا ہے بلکہ ٹریننگ لوبی پہ کرنی ہے اور اس سے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بالکل اوپی ون ٹائپ لگے گا آپ لوگوں کا آپ لوگ ون ہاور ٹریننگ کرو گے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لو گے کبھی کبھی لگے گا کبھی کبھی نہیں لگے گا یہ بات نہیں ہے کبھی کبھی لگے گا کبھی کبھی نہیں لگے گا لیکن آپ لوگوں کی جب بھی موومنٹ کرو گے تو موومنٹ کے ساتھ لوگوں ون ٹائپ جو ہوتے نا وہ بہت زیادہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور بالکل او پی لگے گا آپ لوگوں کا ون ٹائپ اگر لوگ یہاں پر ون ہاور ٹریننگ نہیں کرو گے تو لوگوں کی نہیں لگے گا कि यहाँ पर प्रोडक्टर होते हैं प्रडिक्टर के साथ जो भी होता है ना बहुत स्पेशल होता है इसके अलावा और भी गने हैं तो उसके अलग ट्रिप एंड ट्रेक होते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को इस चैनल पर सिखाऊँगा और इस चैनल पर सिखाऊँगा तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है तो आज की वीडियो बस इतनी सीधी तब तक के लिए उदाह टेक केयर बाय बाय